ليس أي عمر كان بيننا عندما فتحت كتاب ذكراتنا أنشقت السماء على رؤوسنا والشمس كسفت من عيننا وانقسم طريق حياتنا والنجوم غابت من سمائنا والبدر أغلق أحلامنا أعمى الظلام حبنا لعدم فهمك بكيت بعدد قطرات المطر على دنيتنا امشي لبراءتي في حياتي ابحث على حب البريء صادق في كلامه امامي فخورا بحبه معي نقاؤه امام شعبه وشعبي امين لرب لكل انبياء عالميا في قلبه يصبح عنواني ولا هناك اي بعد بينه وبيني لكي احميه من اعدائه واعدائي وفي عيوني اضع له حبي فلم ارى اي حبيب لحبه لي الكاتبة والمؤلفة صند السندي